osan estraperlo gar, garaio bai. bat, orrio eta... Bai, estraperlua urdur ez diru baino gehiago baliak sola konfianza ta. Satie dendetan, claro, razonamentu gehiago, mina razonamentu baino gehiago zert zeutena, ha? gokontra handu azaltzen. Eta amistadia bali bazenon, konfianza bali bazenon eman itza izuten. Diru izanatik Ez batzen hona konfientzak ez izaten gaten. Durdun ez ezan, konfientza hobi ezala dira baina. Eta zueko hobi lortzosen Bueno, hobi txurilla, jesuz, no izaz egineu hobi txurilla jaten. Bueno, oso oso nek ez. Nire zen honetan hobi urtetik gora. Oia, oia, oia, oia, normala jaten zertzeko. Oia urtetik gora. Oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia. Baina, algarro bat zilegatzen, setezitun taztean. Mm. Uri horit ja. Eta, gue osa solteru eitako batek, bine bint gaiti eta lanearek, eta lugu egin, jute zen. Gua, mm. gaiti dezioelata. Eta, hemen hartua eta e, irinaiteko irina bai. errotarek errota batean? Bai, errota, gue terrenuatetik, Martutenea aldea, muu gaita zuntze errotako terrenuak, mm -hmm. batzareko zer ekin, muu Eta uazan errota presa ere bazen, enpresa presa, eta... Eta ez zuten itxi? Itxi? Gor segalaian edo... Zean, gor zean bertan ez dakit, baina gehor abintzat, ba, ematezu diuten, Ar Artu gehaman, tegin ematezik guten. Mm -hmm. Bizkerra eskut egin. Nio lan ezka gaztia askotagoniz non izan. eta baseneten? Ez, nik etxenen, yes. baina asturik esalto. Bi horra bai, eh? Bi bai, karro ginen ditzen,